Salut, sunt Tânase Sabin sau Sabin Sivlok și acestea sunt 5 lucruri despre mine. Să începem. Prima, numele meu complet este Tânase Sabin Andrei. am 10 ani. 3. Să nasc pe data de 10,6 a 2012. Sunt la a 4 și ultimul. Fac eu tot de fan și de asta venit.